I danske spil går overskuddet til dem på glat is og dem, som slet ikke kan få nok is. Både når det går stærkt og når det går knap så stærkt. Danske spils overskud støtter også dem på glat is, heldigvis.